السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرع من شارع محي الدين أبو العز شقة على مدان راكي عمارة ومدخل واثنين اسانسير شقة مساحة 140 متر تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو أول ما بنخش من باب الشقة بنلاقي عندنا هنا الأسقف معمولة جبسون بورد كلها شغل صبطات في عندنا هنا تكييف سبليت الشقة كلها مكيفة بالكامل أول حاجة عندنا هنا حمام الضيوف حمام لسه تشطيب جديد بعد كده بنلاقي المطبخ أمريكان كيتشن على الريسبشن طبعا المطبخ كله كامل متقفل والغاز موجود المطبخ بردك معمول السقف بتاعه جبسون بورد واحنا في قلب المطبخ بنلاقي دي مساحه الريسبشن وفي تكييف تاني في الجزء ده طبعا ميزه ان الشقه نوره والشمس داخلها الفيو بتاعها بيشوف ميدان هنا ودي اللصوف ميزة ان التوضيب بتاعها لسه جديد بنخش بعد كده بنلاقي مكان هنا ممكن يتعمل باب كريدو أو نظام ستاير يقدر يفصل الأوض أول حاجة على ايدنا الشمال بنلاقي الغرفة الأولانية طبعا ميزة ملاحظين التكييفات موجودة وميزة ان الشقة مش مجروحة بعد كده بنلاقي الحمام الكبير اللي بيخدم الغرفتين وبعد كده بنلاقي الغرفة الأساسية وبردك فيها التكييف والسقف بتاعها جبسون بورد